Beszéltünk már testbeszédről, arról, hogy hogyan viselkedj a színpadon, és hogy váljál jobb előadóvá, viszont van még egy nagyon fontos szempont, az nem más, mint a beszédtempó. Sokszor kerülünk olyan szituációba, hogy ki kell állnunk több ember elé, legyen szó egy kis csoportról is, Alapvetően feszengünk és szorongunk, mert nem erre születtünk, hogy nyilvános beszédeket tartsunk. És ilyenkor rögtön az első gondolat, esünk túl rajta minél hamarabb. Ez pedig azt, szüli, hogy nagyon gyorsan hadarunk, mert nem veszük azt észre, hogy attól, hogy hadarunk, nem lesz hamarabb vége az előadásnak, főleg akkor, hogyha egy bizonyos időintervallumba kell beleférni. Ezért mindenkinek azt javaslom, hogy beszéljünk lassabban sokkal jobban tud figyelni a közönség, és ha már elő kell adnunk, akkor tegyük élvezhetőbbé azt az előadást. Nagyon fontos mellette az, hogy ha lassabban beszélünk, akkor amellett tartsunk többször szünetet. Stratégiai szüneteket kell azért tartanunk, hogy megtartsuk az ívét az előadásnak, és olyan helyeken tartsunk szünetet, amikor a szünet után valami olyan mondatot szeretnél mondani, amire szeretnéd, hogy mindenki odafigyeljen, és mindenki megjegyezze. Vagy elkezdjen jobban rád koncentrálni. Hogyha nem megy a tartás, akkor magadban számolj el háromig gyorsan. Ahogy most tettem én. Viszont annyira szerintem nem volt zavaró. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy ha hülyének is érzed magad, miközben szünetet tartasz, mert azt érzed, hogy évek telnek el, míg meg nem szólalsz, akkor állj be a tükör elé és gyakorold. Mondj el pár mondatot, Egybefüggően utána tartsál a vesszőknél szünetet, a mondat végeknél tartsál szünetet, és nézd meg azt, hogy mennyivel élvezhetőbb lesz így az előadásod, és mennyivel jobban fognak rád figyelni. Emellett, ugye beszéltünk már korábbi videóban a testbeszédről, javaslom mindenkinek, aki nem látta, az nézze vissza, ugyanis a beszédünknek összhangban kell lenni a testbeszédünkkel. És hogyha ez a kettő balancban van, akkor már, Rossz dolog nem jöhet ki belőle. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ma is public speaking témában. Remélem tetszett, ha igen, akkor oszd meg, kövess, lájkolj, like, kommentelj, iratkozz fel, és inspirálódjunk együtt legközelebb is.